Ďakujem pre milenú, ide za milá ja dysku pre Mi pokoja, szak siadka ljudi varia, že to ne budeš moja. Pridite mi, mieleněkej, ej, nes večór do мене, pozdrobiła už ma pięčeju. Čur je tam prišol Mati ne byla doma Večer ju sme bojili I jednoša Te Pepe ja mam ženičku či dvorkova most